Πώς μπορούν να κάνουν τους συνεργάτες μου να δουλέψουν και να μην τα παρατήσουν. Στο σημερινό μάθημα, μοιραστώ μαζί σας τρεις σύντομες, απλές, αλλά πολύ σημαντικές ιδέες που έχω δει από την εμπειρία μου, που θα σας βοηθήσουν στο πώς να κάνετε τους συνεργάτες σας να μείνουν περισσότερο κοντά σας, να μην τα παρατήσουν και ότι, όντως, θα κάνουν τη δουλειά μαζί σας. Γεια σα, είμαι ο Θορή Αραμπατζή, εγγραφέα του βιβλίου Academy of Digital Marketing, δημιουργό του GreekCoach.gr και του προγράμματο και επαγγελματία του μέλλοντο στο FuturePro.gr. Και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω ανθρώπου που ασχολούνται με το διαδικτυακό marketing και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούριο στο κανάλι μου και στα βίντεο μου, κάνετε γάθη παντού στο κόκκινο κουμπί για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίση, μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετο blog. Θα βρείτε το link και στην περιγραφή για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέε και συμβουλέ που θα σα βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σα. Μία από τι συχνάτε ερωτήσει που δέχομαι όταν προπωνών δικτυωτέ και μία από τι ερωτήσει που είχα κι εγώ στα πρώτα χρόνια που ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά είναι πώ μπορούν να κάνουν του συνεργάτε μου να δουλέψουν και να μην τα παρατήσουν. Γιατί ξέρετε, όταν κάνετε ένα νέο συνεργάτη, ασχολήστε λίγο μαζί του. Και μετά από λίγο αυτό θα παρατάει, αυτό τι γίνεται, αυτό σα κάνει. Να είστε πιο διστακτικοί τις επόμενες φορές που θα προσεγγίσετε κάποιον, γιατί σκέφτεστε, «Ωραία, ακόμα και αν τον βάλω αυτόν τον άνθρωπο στη δουλειά, μετά μήπως μου φύγει πάλι» και νιώθετε λίγο μια αμφιβολία, έναν δισταγμό για το πώς θα προσεγγίσετε ανθρώπους την επόμενη φορά. Σε προηγούμενο μάθημα, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ αν το βλέπετε στο YouTube, είχα μιλήσει για το πώς παρακινώ την ομάδα μου. Τώρα θα ήθελα να σας αναφέρω. Την άποψή μου, βασικά την εμπειρία μου για το πώ να κάνετε του συνεργάτε σα να δουλέψουν και να μην τα παραντήσουν. Νούμερο 1. Να είστε εσεί οι ίδιοι το παράδειγμα. Να είστε εσεί το πιο ισχυρό παράδειγμα σε όλη σα την ομάδα, ω ένα άνθρωπο που χτίζεται συνεχώ σταθερά την επιχείρηση. Καθορίστε το ρυθμό εισάγοντα συνεχώ καινούργια άτομα στο δίκτυό σα. Οι συνεργάτε σα είναι πολύ πιο πιθανό να κάνουν αυτό που βλέπουν τον ηγέτη του να κάνει, εσά δηλαδή. Νούμερο 2. Βασικά, δεν θα μπορέσετε να κάνετε ποτέ του συνεργάτε σα να δουλέψουν. Θα χρειαστεί να βρείτε του κατάλληλου ανθρώπου, να του βοηθήσετε να ξεκινήσουν σωστά και αφού του δείξετε πώ να μπορούν να αντιγράψουν τα αποτελέσματά σα και τι δράσει σα, τότε θα του συναντάτε στα events, στι παρουσιάσει, στα σεμινάρια, στα συνέδρια κτλ. Προφανώ, αν είστε και φίλοι πέρα από συνεργάτες, συνεργάτε, θα κοινωνείτε και πιο συχνά θα του τηλεφωνείτε κάθε τόσο. Μία από τι συνήθειε που θυμάμαι ότι είχε σπονσορά μου παλιότερα στην πρώτη εταιρεία που συνεργάζομαι. Ήταν ότι κάθε βράδυ, μόλι τελείω τα τηλεφωνήματα που έκανε σε υποψηφίου όλη την ημέρα, έπαιρνε μια λίστα με όλου του συνεργάτε που είχε και του συνεργού αλλά και του λιγότερο συνεργούσα, ακόμα και συνεργάτε που δεν πήγαιναν καν στα συνέδρια σε παρουσιάσει, του έπαιρνε τηλέφωνο και πέρνε τηλέφωνο να δει τι κάνουν για σου πήρα να δω είσαι, τι κάνει και τα λοιπά. Κράτο λέει δηλαδή μια επαφή. Πολύ σημαντικό. Κατάλαβα να θυμάστε ότι δεν μπορείτε να κάνετε του συνεργάτε σα να δουλέψουν. Μπορείτε όμω να βρείτε του ανθρώπου που είναι διατηγμένοι να δουλέψουν. Και να μην του κάνετε να μην θέλουν να δουλέψουν. Να μην του κάνετε δηλαδή να τα παραδείσσουν, να μην του διώξετε εσεί με τον τρόπο που του υποστηρίζετε ή του εκπαιδεύετε. Και νούμερο 3. Οι εκδηλώσει είναι το μόνο πράγμα που έχω δει στην καριέρα μου που κρατάει του ανθρώπου στη δουλειά και που του κάνει να μην τα παρατάνε. Έχω δει ανθρώπου σε όλα τα επίπεδα, από το να κερδίζουν πολύ λίγα χρήματα έω καθόλου, μέχρι να κερδίζουν πολλά χρήματα να τα παρατάνε για διάφορου λόγου. Και βασικά. Οι άνθρωποι γενικά τα παρατάνε από πράγματα που ξεκινάνε. Και λίγοι είναι αυτοί που τελικά φτάνουν στο τελικό του προορισμό και να πετύχουν του αρχικού του στόχου σε οτιδήποτε για να κάνουν. Η συμμετοχή λοιπόν σε εκδηλώσει είναι ίσως το πιο ισχυρό πράγμα που θα κρατήσει του συνεργάτε σα τη δουλειά. Άρα, αν θέλετε να κάνετε του συνεργάτε σα να μείνουν στη δουλειά και να κάνουν τη δουλειά, πρώτον, γίνετε εσεί το παράδειγμα. Δεύτερον, συνειδητοποιήστε ότι δεν θα μπορέσετε να κάνετε του ανθρώπου σα. Να μείνουν στη δουλειά και να δουλέψουν. Αλλά θα πρέπει να βρείτε του ανθρώπου που είναι διατεθειμένοι να κάνουν τη δουλειά και να του διευκολύνετε στο να πετύχουν. Και τρίτον, οι εκδηλώσει. Φροντίστε οι άνθρωποι σα να βρίσκονται στι εκδηλώσει και φυσικά φροντίστε και εσεί να βρίσκεστε στι εκδηλώσει. Οι συνεργάτε σα θα έχουν πολύ μεγαλύτερε πιθανότητε να πετύχουν του στόχου του αν κατέχουν το αντικείμενο τη δουλειά μα, του δικτυακού marketing. Αν μάθουν πώ να κάνουν σωστά τη δουλειά. Και χρειάζεται να τους δώσετε τα κατάλληλα βήματα ξεκινώντας. Και αυτό πλέον δεν είναι κάποιο μυστικό. Όλα τα βήματα για το πώς να ξεκινήσει κάποιος, πώς να προχωρήσει στη δουλειά, τι ακριβώς χρειάζεται να κάνει, περιέχονται στο βιβλίο μου στο Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Στο βιβλίο θα μάθετε πώς να ξεκινήσετε σωστά, πώ να βάλετε του στόχου σα, πώ να μιλήσετε στου γνωστού σα, στου αγνώστου, πώ να κλείνετε ραντεβού, πώ να κάνετε παρουσιάσει. Πώ να μιλάτε σε ανθρώπου που σα έχουν ζητήσει πληροφορίε μέσω ιντερνετ ή κάτι τέτοιο. Πώ να εκπαιδεύετε την ομάδα σα. Πώ να καταγράφετε την πρόοδό σα. Και πολλά πολλά άλλα. Το βιβλίο αποτελείται από πολλά μικρά κεφάλαια όπου το κάθε ένα στο τέλο έχει ένα αντικείμενο δράση. Δηλαδή είναι πολύ πολύ πρακτικό και είναι περισσότερο ένα εγχειρίδιο παρά ένα βιβλίο. Πολύ συχνά λέω ότι το βιβλίο, το ακαταμάχητο του μάρκετινγκ, marketing δεν είναι για το διαβάσει αλλά είναι για να το κάνει. Αν το έχετε ήδη. Μελετήστε το ξανά και ξανά. 10 με 15 φορέ. Μάθετε το απ' έξω και ανακατά. Αν δεν το έχετε ήδη, μπείτε στο GreekCoach.gr καθένα book. GreekCoach.gr καθένα book. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό μάθημα. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν το μοιραζόσασταν με άτομα που πιστεύετε ότι θα του βοηθούσε. Κάντε πράξη στη σημερινή ιδέα. Βοηθήστε του συνεργάτε σα να μην τα παρατήσουν και να κάνουν τη δουλειά. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή.